Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bun venit la canalul Fumuseții Vârste Elegante! Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Dacă sunteți pentru prima dată la canal, vă îndemn să vă abonați, să activați și clopoțel pentru a, pentru a primi notificările noilor filmulețe, Vreau să mă țin de cuvânt și să public acest filmuleț despre pigmentația în zonele intime. Persoanele cu această problemă sunt rușinoase, sunt restrânse și nu, pre, nu vor să se adreseze, să adreseze medicului. Dar este foarte important că numai decât când apare pigmentația în zonele intime de adresat un medic, fiindcă desigur că ne deranjează această problemă, dar după pigmentație se ascund multe, multe boli. Nu numai aspectul estetic, dar și multe probleme de sănătate. Eczema, bolile cronice a ficatului, bolile ovariene polichistice, bolile venerice, Psoriaza Sunt niște probleme care trebuie de investigat. Se întâlnește pigmentația la gravide, care este când acțiunea estrogenului și progesteronului acționează împreună cu sinteza melaninei. Iriditar se întâlnește pigmentația la persoanele copiele mai întunecată. Atunci vom observa și pigmentarea în jurul areolei mamelonului mamar. La adolescenți, în perioada de ajustare a hormonelor, bolile ovariene polichistice, sindromul metabolic, umărire tensiunii, obezitatea, diabetul, sunt doar o parte din boli care aduc la pigmentarea zonei intime. Folosirea antibioticilor, tetraciclinilor, sulfanilamidelor, antipirieticilor. O gamă largă de produse chimice, care le luăm pentru, tratamentul, pentru tratarea bolilor cronice, ne aduc apariția pigmentației în, zone, în zona intimă. Folosirea contraceptivelor, folosirea dezodorantelor, cosmeticilor cu un conținut mare de substanțe chimice. Sunt diferite metode, acum este în vogă ca să mergi la salon să-ți înălbești zona intimă cu lazer, cu lumină, sunt creme diferite cu acțiune de înălbire, dar sunt remedii și care le putem face în condiții casnice. Dacă să urmărim ce rețete putem face în condiții casnice. Înainte de a folosi mediile de sine stătător în condiții casnice, ar fi bine să cunoașteți dacă nu, aveți, dacă nu aveți alergie la vreun produs. Și numai decât să consultați medicul, fiindcă este foarte important ca medicul să decide ce metodă este mai eficace pentru voi. Desigur că depinde și de partea materială, dar fiecare din voi Alege metoda corespunzătoare și dacă își dorește să-și înălbească zona axilară, zona sub piept, zona intimă. Sper că sfaturile mele să vă fie utile. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez, vă aștept și la alte filmulețe. La revedere! care le folosim în condițiile casnice trebuie să fie testate și desigur că avem nevoie de consultația medicului. Înainte de a începe înălbirea, zona trebuie să fie ipelată. Să alegem fiecare component. cu După vom efectua un scrub. Un scrub cumpărat sau putem folosi sare și cafea. După ce am epilat, am folosit scrabul, putem să alegem una din rețetele care urmează. Luăm o lingură de masă de apă oxigenată de 3% și amestecăm cu jumătate de linguriță de ceai de amiac. Acest amestec se aplică de două ori în săptămână în zona intimă. După ce au trecut 5 minute, pielea se spală și se aplică o cremă hidratantă. Putem folosi și pătrunjelul. Pentru aceasta se extrage sucul de pătrunjel, o linguriță de ceai și se adaugă o linguriță de ceai de suc de lămâie și o lingură de masă de a Acest amestec îl aplicăm pe zona care dorim să o înălbim. Această mască se aplică timp de 25-30 de minute. Aplicăm atâta timp cât avem nevoie. Sucul de lămâie și zațul de cafea au un efect de înălbire. Puternic. Acest amestec se aplică pe piele masând. După 5 minute, se poate despălat și dehidratat pielea cu o cremă. Bicarbonatul de sodiu și oțetul de măr este foarte des folosit în înălbirea zonelor intime. Amestecul obținut. Se aplică pe zonă, se... după ce s-a uscat bine, se spală. Manopera se folosește în fiecare zi, timp de o săptămână. Vă doresc succes și baftă! Aveți grijă de sănătatea voastră!